Je to velké potěšení být zase tady v Polsku. Moje srdce je plné plné věcí, o které se s vámi chci podělit. Právě jsem dokončil rukopis své knihy Nová smlouva. Musel jsem ji zkrátit a zkrátit a zkrátit, protože nikdo nečte knihy, které mají 600 stran. Poland, Možná v Polsku jsou tak stateční, ale ne v Brazílii. Žijí v Brazílii, so takže zkrátil jsem ji alespoň o polovinu. Ale když jsem pracoval na této knize, uvědomil jsem si, jak do značné míry křesťané zaměňují aspekt staré a nové smlouvy. Písně, které zpíváme. Ten aspekt staré smlouvy se tak vetřel do církve. Pokud skutečně budeme žít v reálitě nové smlouvy, tak zázraky u nás budou na každodenním pořádku. Nebudeme se muset potit v těch našich každodenních modlitbách, abychom na ně dostali odpověď. Jen si vezmeme to, co potřebujeme z nebe. Ale existuje v nás spousta takové mentality, špatné mentality a je v nás velmi hluboce zakořeněna. Mám velkou vášeň při odstraňování této nesprávné mentality z těla Kristova. Protože jak jinak změníme svět? Jeden mladý muž z Polska, jmenuje se Michal, přijel za mnou do Brazílie. Byl tam se mnou nějakou dobu a později během této konference nám řekne svědectví. Strávil se mnou šest týdnů. A skutečně viděl nejméně 400 takových úžasných zázraků. Modlili jsme se za muže se zlomeným zápěstím. V pátek večer. V pondělí jsem viděl tohoto muže na zhromáždění a ten muž byl zcela uzdraven. Řekl jsem, poslouchej chlape, běž k doktorovi a požádej ho, aby ti udělal rengen. Udělal to. Přišel na shromáždění a poslal mi ten rengenový snímek, výsledky rengenu. Nebyly tam žádné známky zlomeniny. Modlili jsme se za ženu, která měla nádor na mozku. Když jsme se za ní modlili, cítila oheň ve své hlavě. A ten oheň, nádor úplně vypálil, lékaři ho vůbec nedokázali najít. A minulý pátek jsem se modlil za ženu, která měla ostruhy, takovou vyčnívající kost na patě. Bylo to před týdnem v pátek. Měla ty ostruhy na obou nohách. A nemohla chodit bez bolesti. Lékaři řekli, že musí podstoupit operaci. Zeptal jsem se, možná tento termín operace zryšíme. A další den byla na zhromaždění na vysokých podpatcích a tančila na těchto vysokých podpatcích. Nic nenasvědčovalo tomu, že by něco bylo v nepořádku s jejíma nohama. To je království to přichází do Polska. Protože to děláme my, že to přichází do Polska. Nedávno mi Bůh řekl, moje děti se mi snaží přesvědčit, abych jim něco dal. A já se je pořád snažím přesvědčit, že už jsem to udělal. Vidíte ten rozdíl zde? To je rozdíl mezi myšlením staré a nové smlouvy. Ti, kteří mě znají, vědí, že mám opravdu obrovskou vášeň, pokud jde o tyto věci. Ale na tomto follow-upu chci vyučovat úplně o něčem jiném. Je to něco, o čem Bůh začal ke mně mluvit před rokem, v březnu 2016. Bůh ke mně promluvil prostřednictvím jedné biblické pasáže, která upoutala mou pozornost. Měsíce jsem přemýšlel a rozjímal nad tímto slovem. Bůh začal zasahovat mé srdce. A v noci jsem se začal budit, modlit se a plakat. To všechno mi vzalo hodiny spánku. Sám jsem zkoumal a zkoušel své srdce. A Bůh se mnou začal mluvit a mluvit a mluvil a nemohl přestat. A koncem loňského roku jsem narazil na knihu. A ta kniha přesně popisovala to, co Bůh dělal v mém srdci během roku. S těmito věcmi jsem se sdílel se svou ženou Debbie. A bylo to něco, co bylo velmi osobní mezi mnou a Bohem. A teď to budu sdílet s vámi. Seděl jsem nad tím opravdu celý rok. Otevřete své Bible v Římanům 12. kapitole. Toto vyučování bude trvat dvě shromáždění. Římanům 12. 9. a 10. verš. Láska nechtěje bez přetvářky. Ošklivte si zlo, klněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Máme různé překlady a samozřejmě se verše mohou navzájem mírně lišit. Ať láska není pokrytecká, to znamená, ať láska postrádá pokrytectví. Náš problém je, že nerozumíme lásce. Tento problém vyplývá mimo jiné z toho, že pro lásku máme jen jedno slovo, láska. Říkáme někomu, miluji tě, ale ani přesně nevíme, co to znamená. V řečtině máme šest slov pro lásku. There are four main words. A z těch šesti slov máme čtyři taková hlavní. Here are the four main words. Řeknu vám, jaké to jsou. The first one is the word První slovo je slovo storč. Je to pocit přirozené lásky, stejně jako máma miluje své děti. It's like the parental kind of love. Je to takový druh rodičovské lásky. It's kind of a love of out of obligation. Je to taková láska, v smyslu odvozena od smyslu pro povinnost. Mám dítě, musím ho milovat. Druhé slovo je slovo fileo. Bohužel většina křesťanů žije podle lásky fileo. To je velmi smutné. Protože Philo je přátelský druh lásky. To je neobvyklá láska. Lidé se stávají nejlepšími přáteli a milují se. Je to úžasné. Ale s láskou Phileo je tu jeden problém. Pokud tato láska narazí na nějaký odpor a tlak, se lže. Vždycky. Láska fileo nemůže přežít tlak. Láska fileo končí u rozvodového soudu. Láska fileo je důvodem, proč se církve rozpadají. Proč? Protože jde o lásku, která potřebuje odpověď z druhé strany. Chci být tvým nejlepším přítelem, Elo. Ale pamatuj, že musíš být také má nejlepší přítelkyně. Tak co se tady děje? Když se rozhněvám, když ji nenávidím, když se vrátím v pondělí do Brazílie, a zveřejním to na Facebooku a kdekoliv na internetu, napíšu, jak je Ela strašná a beznadějná. Viděl jsem, jak ukradla peníze z církve. Přistihl jsem ji při cizoložství. Viděl jsem ji brát drogy. Ona jen předstírá, že je dobrou křesťankou, ale viděl jsem její pravou tvář. So me Pak mi napíše SMS a řekne: Reinhard, zbláznil jsi se, co to děláš. Deset let jsme byli nejlepší přátelé. Well, ano, ale teď tě nenávidím a zničím tvůj život. Reinhard, do that, Reinhard, nedělej to, já tě miluji. I don't care, I hate you. Je mi to jedno, já tě neluvidím. Opravdu ti zničím život. Mám pověst, lidé mě znají. Lidé uvěří, co o tobě říkám, uvěří, že je to pravda. Co se v tuto chvíli stane s naším vztahem? Konec, není vztah. Všechno je pryč. Odejme si mě na Facebooku. She will block me on WhatsApp. Zablokuje si mě na WhatsAppu. It's finished. Je konec. Because under pressure, always Protože když přichází nátlak, láska fileo se lhává. Proto křesťané nemají žít podle lásky fileo. Třetí řecké slovo je láska Agape. Agape, is the God kind of love. agape je Boží druh lásky. Is the love that God loves us with. Je to láska, kterou nás Bůh miluje. Je to láska, kterou bychom měli dostávat od Boha každý den, každou noc. We have it. Tuto lásku jsme již přijali. Been out into our heart by the Holy Spirit. Byla vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Takže když vám říkám, že bychom ji měli brát každý den, myslím tím, že bychom ji měli zažívat každý den. Mám takovou zajímavou zkušenost. Cestoval jsem někde v Brazílii. Bylo to takových devět velmi rušných dní. Jezdili jsme z jednoho místa na druhé, odjížděli jsme brzy ráno, pozdě večer, velmi rušný čas. Jednoho večera až jsem se vrátil do svého hotelového pokoje, bylo už půl druhé ráno. Chtěl jsem se trochu vyspat, protože druhý den, nebo vlastně v ten den, jsem měl čtyřikrát kázat. Jakmile jsem usnul, zbudil jsem se. Z mých úst vycházela slova. I love you, Lord. I love you, Lord. Miluji tě, pane, miluji tě. Pan řekl, no fajn. But it's more important, that I love you. Ale důležitější je to, že já tě miluji. Řekl jsem, o, to je tak skutečné. Ležel jsem na posteli a užíval jsem si to, že mě pan miluje. Nakonec jsem usnul. jsem usnul. A ve chvíli, kdy jsem usnul, jsem se okamžitě probudil. A znovu z mých úst vyšla slova. Miluji tě, pane, miluji tě. Pan říká, to je fajn. Ale důležitější je to, že já tě miluji. Nakonec jsem usnul. A takhle se to opakovalo až do páté hodiny ráno. V pět ráno jsem si řekl, co se to děje, vypnu světlo a jdu spát. Poslouchejte, to je ten druh lásky, kterou vás Bůh miluje. Biblia nám jasně říká, že ho milujeme, protože on jako první miloval nás. První Jan 4.10 říká toto. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás. Říjmanům 5.8 nám říká, že v tom se ukázala Boží láska k nám, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníky. Bůh tě miluje s velkou vášní a nepřestane ve své lásce. Nenávidím náboženství stejně jako nenávidím ďábla. Protože náboženství zkreslilo obraz Boha. Náboženství nás přimělo vnímat Boha jako rozhněvané božstvo, které nás chce jen potrestat. Nevím, co za Bibli čtete, ale to není můj Bůh. Jeho povahou je láska Agape dokonalá, nesobecká láska. Vše, co dělá, má jen jeden motiv a tím motivem je láska, protože takový je. Bůh je trpělivý. Bůh je dobrý. Bůh nezávidí. Bůh nehledá svůj prospěch. Nedá se snadno vyprovokovat. He thinks no evil about you. Nemyslí si o tobě nic špatného. Bears all things. Bůh snese všechno. God always hopes. Vždy má naději. God endures all things. Bůh je schopen všechno vydržet. To jsou některé z atributů lásky, které najdeme ve 13. kapitole prvního dopisu Korinsky. Yeah, attributes of a love. To jsou atributy lásky Agape. Bůh je láskou agapé. Ona je jeho přirozenost. On je prostě takový. A toto je láska, kterou mi Bůh dává. To je láska, kterou si podmanil, získal mé srdce. Bůh chce, abychom na tuto lásku odpověděli. Chce, abychom tuto lásku dávali všem lidem kolem nás, včetně našich nepřátel. Když žijeme v nové smlouvě, musíme mít na paměti pouze jeden zákon. It's the law of love. A to je zákon lásky. Máme žít láskou agapé, to je jediný zákon, který musíme dodržovat. Zapomeňte na všech ostatních 613 zákonů. Tento příběh jsem již vyprávěl, ale možná ho neslyšeli všichni. Vedl jsem seminář o nové smlouvě. Byl to seminář pro velmi malou skupinku lidí, znal jsem je již mnoho let. Jsou to naši přátelé. Položil jsem jim otázku, kolik z vás si myslí, že máme žít podle desatera přikázání? A všichni zvedli ruku nahoru. Řekl jsem jim, já ne. Na tomto setkání byl muž, který mě zná už dlouhou dobu. A on mi řekl, Reinhard, ne, my tak musíme žít. Nesouhlasil jsem. Řekl, ne, ne, my musíme žít, řekl, my musíme žít. So, podle besatého přikázání. Řekl jsem mu, Denisi, that Dennis, ne, tento Denis. taky Dennis too. se jmenuje Denis. so, Dennis, tell me the fourth commandment. Řekl jsem mu, Denisi, řekni mi, jaké je čtvrté přikázání. Řekl, mm, počkej, podívám se do Bibla. Řekl jsem mu, nemůžeš se dívat, musíš znát ta přikázání. No, Říká, no neznám. Said, me, said, Říkám, ty mi říkáš, že máme žít podle desatera, ani ho neznáš. Ty jsi lhář a pokrytec. Říkám, čtvrté přikazání říká, abychom dodržovali sobotu. Bylo sobotní ráno. Udělal jsi dnes snídaní? Ano. O, ty hříšníku. On je závislý na nakupování. Je závislý na nakupování. Řekl jsem mu, nakupoval jsi někdy v sobotu? Ano. Oh, Jsi hříšník. We so Víte, jsme přátelé, tak jsem mohl tak svobodně postupovat. We I didn't neurazil jsem ho tím, co jsem řekl. Dobře jsme se přitom bavili. So Debbie, Má žena Debbie seděla vedle něj. He to her. Obrátil se k ní He? a řekl, On řekl, žije v souladu s přikázaním, že nebude si zoložit. Musíte znát mou ženu, abyste si tuto situaci mohli skutečně představit. She have a, a of in her. V ní není ani trochu religiozity. Usmála se na ně a řekla, ne, nežije podle tohoto přikázání. Pomyslel jsem si, bože, co si ten člověk o mě bude myslet? Vlastně teď řekla církvi, že cizoložím. I opravdu jsem nevěděl, co mám dělat. Na 20 sekund bylo ticho, připadalo mi to jako celá věčnost. Ona se usmála a pak řekla, on mě prostě miluje. Nepotřebuji, aby mi toto přikázání říkalo, že to nesmím dělat. Žijí podle zákona lásky. Miluji svou ženu. Proč bych se vůbec dotýkal jiné ženy? Proč bych byl tak hloupý? Kdybych to udělal, porušil bych zákon lásky a to je jediný zákon, který musím poslouchat. Podívejme se, co říká Bible. Římanům 12:9. Láska nechť bez přetvářky pokrytectví. Řeknu vám přesně, co zlomilo mé srdce. Slovo zde přeložené jako láska agape. Láska agape je dokonalý druh lásky, který potřebuje odpověď. Jeden z popisů lásky agape je něco takového. Agape nehledá svůj vlastní prospěch. To je její definice, její popis. Je to láska, která je stoprocentně zbavena sobectví. Pokud láska agape není sobecká, jak je možné, že by mohla být pokrytecká, protože máme přikázání, že nemá být pokrytecká? Pokud je láska agape pokrytecká, už to není láska agape. Měl jsem takový dojem, že je zde nějaký rozpor. Láska agape není vůbec sobecká. A Bůh tady říká, ať je láska agape zbavena pokrytectví. Pokud je láska agape pokrytecká, přestává být láskou agape. Opravdu to hodně zmátlo mou mysl a mé srdce. Nechal jsem Pána, aby se mnou na tomto tématu pracoval po celý rok. Nemohu spočítat všechny ty noci, kdy jsem plakal před Pánem. Ale máme ještě čtvrté slovo popisující lásku v řeckém jazyce. Je to slovo Eros. Kdo mi může říct, co to slovo znamená v originále? Máme tady nějaké odborníky na Biblii, kdo mi to řekne? Když vám dám otázku, můžete odpovídat. Kdo zná doslovný význam slova Eros? Zakřičte to tady. No. Ne. Else? Nějaké další nápady? No. Ne. Fyzická láska But ne. Else? Ještě nějaký nápad? Sexual, Ta láska vůbec není o sexualitě. I Zeptal jsem se, jaký je význam toho slova v původním jazyce. To slovo není v Bibli. Žádný autor Nového zákona toto slovo nezahrnul. Teprve později se slovo změnilo. Teprve později se slovo změnilo. Později byl k významu slova přidán onen aspekt fyzického vztahu mezi mužem a ženou. Ale původně v řečtině, v této základní původní definici slova, nebyla řeč o tomto sexuálním a fyzickém aspektu. Pokud se podíváte na význam tohoto slova dnes, uvidíte, že se změnilo. Just like in our language, many words have changed. Tak jako v každém jazyce se význam slov s časem mění. If I say to you today, I gay, když vám dnes řeknu, že jsem gay, you would go, What? What? You married. So, podíváte se na mě a řeknete, co? Přece jsi ženatý. I was Bible 35 years ago, ale před 35 lety jsem byl na biblické škole. And I had friends, that were elderly people. Měl jsem tam kamarády, kteří byli již starší a řekli mi, říkali, je to hra ze slovy, je to nepřeložitelné, říkali, já jsem dnes radostný, protože to slovo gay znamená také radostný. Mysleli tím, že jsou šťastní, že si to užívají. Starý význam slova. Význam tohoto anglického slova se postupem času změnilo. To stejné se stalo se slovem eros. Význam slova eros se změnil v průběhu staletí. A ten původní význam, původní význam toho slova je následující. It meant a love. Je to láska, která hledá svůj prospěch. It meant a love that seeks its own to slovo znamenalo lásku, která je zaměřena sama na sebe a hledá pouze svůj vlastní zájem, prospěch. Je to láska, která miluje pro své osobní uspokojení. Taková základní otázka, kterou si klade ta láska, je, co z toho budu mít? Eros, looks for what it can receive. Eros hledá, co může získat. The problem is this. Máme tady tento problém. This is the hidden motive. Co zde máme za skrytý motiv? Not the clear motive, it's the hidden motive. Není to motivace, která jde vidět na první pohled, je to něco skrytého. Láska Eros velmi často bude dělat dobré věci pro druhé jen proto, aby na oplátku něco dostala. It's a completely perverted love. Je to takový pokřivený druh lásky. Je to tak pokřivený, nemocný druh lásky, že žádný autor Nového zákona toto slovo nepoužil ve svých dopisech. Dnešní církev je plná lásky eros. Církev je plná aktivit, které děláme proto, abychom z toho něco získali. Máme skryté motivace. Co z toho budu mít? Když mi to Bůh ukázal, když mi ukázal, že chce, aby naše láska Agape byla zbavena tohoto prvku Eros, Viděl jsem, že chce, abychom milovali takovým způsobem, abychom žádným způsobem a v žádném případě nehledali něco pro sebe. Naše srdce a naše mysl byly naplněny touto lží. To lží, která nám říká, že láska Eros nás udělá šťastnými. Je mnoho křesťanských knih, které mluví o tom, jak prožít tu lásku Eros. To vše je v nich někde hluboko skryto a my o tom ani nevíme. Někdo mi doporučil dobrou knihu o manželství. Nepotřebuji průvodce manželství. Married to the same woman for 30 years. Už 30 let jsem manžel jedné ženy. We've made marriage work under the most ridiculous circumstances. A naše manželství vydrželo ty nejpodivnější a nejbláznivější okolnosti. Here is what this guy wrote in this book. V tom návodu v té knize autor napsal něco takového. It was a tato kniha byla doporučena velmi známými a respektovanými muži božími v Americe. Je tam taková část pro muže. Je tam napsáno něco takového. Jestli chceš mít sex večer se svou ženou, pak na ní musíš být celý den velmi milý a velmi laskavý. Protože ona to miluje. Miluje, když jí ukazuješ laskavost něhu. Když se naučíš, jak být celý den na ní hodný a něžný, nikdy ti neodmítne sex večer. Okamžitě jsem tu knihu vyhodil, chtělo se mi zvracet, když jsem si pomyslel na to, co jsem tam četl. Říkal jsem si, jak je to zakryté. Přece to je láska Eros. Budu na tebe hodný celý den, ale ve skutečnosti se o tebe nezajímám a vůbec mě nezajímá, co cítíš, jen chci, aby se mnou šla dnes večer do postele. To je nemocné lidé. Ale církev je plná takové lásky. Ukážu vám tři obrázky, které nám demonstrují, jak máme žít v lásce Agape. Budu používat šipky, abych vám to ukázal. To mu říkám Agape šipka. Our agape needs to be just like this. Naše láska Agape musí být taková. Straight, perfect. Musí to být rovná, jednosměrná šipka bez ozdůbek. Tady k ní nic není připojeno. Nic není ohnuté ani zkreslené. Miluji tě, protože tě miluji. A nic od tebe nechci na oplátku. Jde tady jen o tebe. Jde o Boha. I love him, because I love him. Miluji ho, protože ho miluji. Not because what I can get from him. Ne proto, že by ho od něj mohl něco získat. Really me in Už mi dal všechno v Kristu. My love for him needs to be pure and Moje láska k němu musí být čistá a jednoduchá. Let me show you the next Ukažu vám další obrázek. This is the Eros love. To je láska Eros. What I call the Eros Říkám tomu takový háček Eros. Je to láska, která přichází k tobě, ale jde v ní jen o mě. Comes back, back, back. Čili všechno se musí otočit a vracet se ke mně. Nezapomeň na mě. You me. Ignoroval jsi mě. Pozdravil jsi mě. A co moje pozice? Nemodlil jsi se za mě. Nestaral jsi se o mě. Me, me, me, me, me. já. Ja, ja, ja, ja. To je láska eros. It's evil. It je zlá a rozmazlená a smrdí. Who live like this, they out. Lidé, kteří takto žijí, křičí do očí. Je velmi snadné odhalit tuto lásku. Takových sobeckých lidí je velmi snadné si všimnout, vidíme je a hned si pomyslíme, bože, ten je fixovaný sam na sebe. Ale nejnebezpečnější je ten další obrázek. Tak se zde zobrazí. To je láska agape smíšená s láskou Eros. To je přesně to, co Bible nazývá láskou pokryteckou. The Bible že láska má být bez pokrytectví. Nejdůležitější ve tvém životě je to, aby tvůj život byl takovou jednoduchou šipkou. Nezajímá mě, kolik nemocných jsi uzdravil. Je mi jedno, kolik démonů jsi vyhnal. Kolik syročinců jsi postavil. A poštol Pavel řekl, že i kdyby dal všechno, co má, ale neměl by lásku, nebyl by ničím. Byl by ničím. Jak se dá rozdat všechno bez lásky? Tak to. Pokud máš špatnou motivaci, rozdáš vše, ale chceš odměnu. Viděl jsi, co jsem udělal? Vše, co mám, jsem dal pro království. To je ten okamžik, kdy se ta šipka obrací a ukazuje na tebe. Od března loňského roku o tom přemýšlím. V lednu jsem o tom řekl své ženě. Obecně se ráda ptá na to, čemu věřím. Mám to velmi rád. Ona mě vyzývá a mučí mě až do konce. Řekla mi, to je nemožné, aby existovala láska Agape, která má tento doplněk Eros. Řekl jsem mi, ale poslouchej, Bible říká, že láska má být bez pokrytectví. Tady máme slovo agape. Jak je to možné, aby láska agape byla láska pokrytecká? ona říká, ale jak? Pak jsem řekl, o, Duchu svatý, pomoz mi. Protože když jí to dobře nevysvětlím, tak mi to neuvěří. Víte, ona nepřijímá věci, které mluvím jen proto, že jsem její manžel. Řekl jsem, poslouchej, řeknu ti, jak to funguje. Moje žena má nejlepší přítelkyni, která žije ve stejném městě jako my. Her name is Karina. Jmenuje se Karina. Je pastorem církve s více než tisíci lidmi. Tyhle dvě ženy jsou opravdu blízké kamarádky. Řekl jsem Debbie toto. Máš rada Karinu takovým přímým, jednoduchým způsobem, takovou jednoduchou šipkou? Ona říká ano. Mám ji ráda láskou agape. Říkám dobře. Karina má zanedlouho narozeniny a řekneš jí toto. Karino, mohu ti uspořádat narozeninovou oslavu? Chtěla bych uspořádat tu největší narozeninovou oslavu, jakou jsi kdy měla. Vezmeš všechny peníze, které jsi kdy ušetřila, Uspořádáš tu nejúžasnější možnou oslavu. Dáš na to všechny svoje úspory. Budeš nadšená a v 19 hodin večer se doma u tebe objeví 100 lidí, kteří přišli na tu oslavu. Představ si, že jsi tři měsíce pracovala a připravovala tuto party. A hodinu před oslavou jí zavolá Karina a řekne, Debbie, dnes na tu party nepřijdu. Ty řekneš, proč? Vždyť jsme to plánovali tři měsíce. Karina řekne, víš, je taková jiná žena. A stane se, že to bude žena, kterou nemáš ráda. Řekne, pozvala mě k sobě na večeři. Půjdu prostě k ní. Jak by se cítila? A Debbie říká, byla bych velmi zraněna a rozlobena. Říkám, to je ten ocásek Eros. Tady je ten smysl Erosu. Já jsem to plánovala tři měsíce. Já jsem utratila všechny peníze. Udělala jsem to proto, že tě miluji. Like A teď jsi se ke mně takhle zachovala? Said, to je přesně ten prvek eros. Agape, eros. Kdyby tvá láska ke Karině byla tou prostou přímočarou láskou Agape, say, řekla bys toto. Jsem tak šťastná, Karino, že budeš mít dnes skvělou večeři. A doufám, že tato večeře bude neuvěřitelně skvělá. Protože jediné, na čem záleží, je, abys byla šťastná. Vypadá to trochu radikálně, co? To je láska zbavena pokrytectví. Církve jsou plné přídavku Eros v jejich hlasce agape. Víte, že stará smlouva a nová smlouva jsou zcela odlišné? Ve staré smlouvě, když se udělal něco špatného, musel si být potrestán. A pokud něco dobrého, dostal si odměnu. Ale nová smlouva, tak to nefunguje. V nové smlouvě se Bůh dívá na motivaci tvého srdce. Bohu nezáleží na tom, zda dáš nebo nedáš. Boha zajímá, proč. Soustředili jsme se na naši vnější sféru, na naše chování. We judge by their Posuzujeme lidi podle toho, jak se prezentují, jak vypadají, jak se chovají. The Bible in 1. 4, Co říká Bible v 1. Korintským 4:5? Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvále od Boha. Bůh zjeví skryté myšlenky srdcí. Když se postavíš před Ježíše, neřekne ti, dobře člověče, dal si v církvi jako sbírku 20 tisíc zlotých. I saw why you gave the you for Ježíš řekne: Viděl jsem, proč si dal těch dvacet tisíc zdarem. chtěl si, aby tě lidé uznávali, chválili, promiň, ale to se nepočítá. Viděl jsem, proč chceš tak moc učit, proč chceš uzdravovat nemocné. Viděl jsem, že skrytou motivací tvého srdce je to, že chceš být důležitý. Promiň, nepřijímám to. Protože v nové smlouvě jde o naše srdce. Nejde o to, co děláme, ale jde o to, proč děláme to, co děláme. Its own Láska nehledá svůj vlastní prospěch. Jednou jsem kázal v církvi ve Virginii, v Richmondu ve Spojených státech. Strávili jsme tam tři velmi intenzivní dny. Byly to tři dny plné moci, bylo tam mnoho zázraků, uzdravení, proroctví. Na konci druhého dne za mnou přišlo mnoho lidí z kostela, chtěli mě obejmout, říct, že mě milují a tak dále. Další kázání poté jsem začal takto. Řekl jsem jim toto, poslouchejte, všichni jste mi tady vyznávali lásku. Ale když se postavíte před Ježíše, nic za to nedostanete. Protože sám Ježíš řekl, pokud milujete jen ty, kteří milují vás, jakou odměnu za to dostanete, což hřížníci nedělají totež, já vám říkám, milujte ty, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Čiňte dobro těm, kdo vás pronasledují. To je ta láska, která nemá žádný postranní úmysl. Ale církev je plná lásky agape, která má skryté motivy lásky eros. Musíme dovolit Bohu, aby vytrhl z našeho života všechny ty prvky lásky eros. Láska nikdy nehledá svůj prospěch. Před mnoha lety žili jsme tehdy ve Spojených státech. A 47 dní za sebou jsem cestoval bez své manželky. Byla to taková cesta ze státu do Evropy. Cestoval jsem do různých zemí Evropy. Pak jsem odletěl z Evropy na den do Brazílie. Zpět do Evropy. Prostě na mnoho míst. A strávil jsem jeden celý týden v jedné z evropských zemí. Každý den po dobu sedmi dní jsme měli setkání, kde byly zázraky a proroctví. Každý den tohoto týdne jsem učil sedm hodin denně v biblické škole. Vzali mě na nejhorší, nejhnusnější místa. Cítil jsem se špatně a byla mi zima. A po těch sedmi dnech tvrdé práce, Mí za to všechno nezaplatili ani třetinu ceny letenky. Seděl jsem v letadle, otevřel jsem obálku, kterou mi dali, a řekl jsem: Pane, to není fér. A pan mi okamžitě odpověděl. Řekl, myslel jsem si, že sloužíš mě. Neviděl jsem, že je to o tobě. Myslel jsem si, že opravdu sloužíš mě. Rozplakal jsem se v tom letadle. V mé lásce Agape byl ten doplněk lásky Eros. Miloval jsem ty lidi. Sloužil jsem jim. I wanted is pay my ticket. Ale chtěl jsem, aby mi zaplatili alespoň mou letenku. My ticket. Za mou letenku. naše kostely jsou plné těch motivů Eros. We have to love without hypocrisy. Naše láska musí být bez pokrytectví. We have to move every eros from our life. Musíme odstranit z našeho života jakýkoliv aspekt lásky Eros. Nedávno mi někdo řekl, Mě? bylo to v Brazílii. Zeptal jsem se té osoby, proč jsi tak milý a laskavý. Řekl jsem mu, pokažde, když jsem tady, jsi tady, abys mi pomohl si po mém boku. A ten člověk odpověděl. Bible říká, že když přijmeš proroka jako proroka a ty jsi prorokem, obdržíš mzdu proroka. Přiš. Pomyslel jsem si, že budu křičet. Pomyslel jsem si, ne, tohle je další takový ukrytý motiv eros. Chlape, ve skutečnosti se o mě nezajímáš, chceš jen odměnu. Proč miluješ svého manžela manželku? Protože chci mít takový dům plný klidu a štěstí. Zahoď ten nehutný, ošklivý prvek ero ze své lásky. Miluj svou rodinu, protože Bůh je láska a jeho láska byla vylita do našich srdcí. Why do you get married? Proč se stoupit do manželského vztahu? Protože něco v mém životě chybí a já si přeji, abych mohl být tak úplně hey, šťastný. Ten Dostaň ten hloupý prvek Eros ze svého života. Milujeme ne proto, abychom byli šťastní, ne proto, aby to odpovídalo na naši, na naši nějakou potřebu Eros. Milujeme proto, že milujeme Boha a že chceme naplnit Jeho záměr a cíl pro nás život. Nenávidím kázání, ve kterých se mluví o sbírkách. Nemohu vyjádřit svůj odpor k takovým kázáním. Jakmile se o nich začne mluvit, mám chuť vzít kameny a hodit je na toho mluvčího. Protože to celé vychází z motivu Eros. A problémem je, že používáme Bibli, abychom to ospravedlnili. Říkáme lidem z Bible, proč by měli dávat. Ale pravdou je, že nás to nezajímá. My potřebujeme peníze. Církev potřebuje peníze. A tak udělat cokoliv, aby získala peníze z z lidí. To je motiv Eros. Minulé pondělí jsem kázal v církvi s přibližně 700 lidmi. A pastor mi řekl, Can you do the můžeš mít slovo ke sbírce? A já si pomyslel, to ti bude líto. A odpověděl jsem mu jistě. S radostí. Začal jsem mluvit. Řekl jsem toto, Bůh nepotřebuje vaše peníze. Stvořil všechny diamantové doly na světě. Stvořil všechny zlaté doly na světě. Řekl jsem, tato církev také nepotřebuje vaše peníze. Jen když máte pastora, který je muž nevíry, bude potřebovat vaše peníze. Pokud je mužem víry, bude věřit, že církev patří Ježíši a Ježíš se stará o svou církev. Takže církev nepotřebuje vaše peníze a Bůh je taky nepotřebuje. Tak proč bys měl platit? Měli byste dávat jen proto, že milujete Boha. Pokud nedáváte peníze proto, že milujete Boha, nechte si ty peníze, nechci je vidět v tomhle košíku. Pastor Malem skolaboval. Pak po zhromáždění jsme spolu mluvili. Řekl toto, poslouchej, jak jsi začal mluvit? Říkal jsem si, bože, co to bude? Pomyslel jsem si, ale co vy děláte? Přestaňte lhát božímu lidu. Buďte upřímní. Pokud na něco potřebujete peníze, řekněte, potřebují deset tisíc na to, nebo tamto, prosím, položte své peníze tam. Nepředstírejte, že milujete lidi a staráte se o ně, že vám na nich záleží a ono to tak vůbec není. Neklámte mě. But the Bible says, Ale Bible říká, who souls shall reap. že ten, kdo zaseje, bude také sklízet. Používáme tato slova a další slova z Bible k manipulaci s lidmi. Odvoláváme se na lásku Eros a ne na lásku Agape. 2. Korinským 8.9 říká. Není tam napsáno, že by to měla být naše motivace. Není to tam napsáno. Tam je jednoduše popsána skutečnost existence duchovního zákona. Je tam napsáno toto. Chci, abyste byli známi díky mimořádné lásce, která byla dána církví v Makedonii. Ze své velké chudoby Dali velkorysým způsobem. Protože nejprve se odevzdali Bohu a pak dali peníze. They gave as an agape arrow without a hook. Jejich štědrost byla jednoduchou šipkou agape bez skrytých motivů eros. Pst. Když dovolíte pánu, aby vám to ukázal, Here's my challenge. dám vám tady výzvu. Modlete se takto. Pane, ukáž mi ty skryté motivy Eros, které jsou v mém životě. Ukaž mi je. Pokud jsi čestný a upřímný, Pán ti ukáže ty věci. Nebudeš moci v noci spát a budeš plakat a volat před Bohem.